بسم الله الرحمن الرحيم هو تبرم بصفة لبن إكش تبرم بيت رب العالمين بي كبو قوم عادي فاكر بيشتنيه صلاة لبن هو تبرم بصفة لبن بو قوم عادي بجوا الدورة كتجان اتجدن الأحقاف أحقاف أنكو جرت آخر اخا بيوابهان البجني الرمل أف دورة أحقافت كت كات يم كت يمنة اتنا بلا عمانة وحاضرة موتدة الويمن منطقة كات دفرها الدبركا بياباني بي, بي خلكيت بن خيفتا وجيان بس اف ملاتها هنديهن ضخم بين هنديهن ما حجمونه مازن بي اد هند خيفتا وجيان رب العالمين وصفا خيفته ونا قران بيروز ده اب بلند تمامه سوره الفجر ده الم ترى كيف فعل ربك بعاد يرمذات العماد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 و يدش الصالح بيعمباري بالصلاة في شو ويدش شعيب بيعمباري بالصلاة في لبنان فاشت بيجت أباضاري وبيعمباريتها بس محمد عليه الصلاة والسلام بحسي خاطركو اوج عربي أفهمت شال بيعمباريتها صلاة الوانابن عربي عافتها جنة الطيباتها بي قومي هودي جنة تبجي مدى خلك خلكي خش دشتن سري جري كي الجهة مازن وجانا يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و و يحبك يا يحبك و يحبك و يحبك و بو و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك و يحبك كنترول <سؤال> و أفقهمها قل ينك قوات بين حتى رب العالمين هزا جيزه لذي ذبيونة وبحثي وانا دي سمت القرآن بجوز ذاك أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون هن السله هاد جريكي هاد جهاكي بلنت هن جد اوه هي قد كان درست درس درس كن وابرايكوا في قوات وفي هزا وفي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 دا جیانواینا برداشته، بر چون که جیانه هنگه اب شروع کالیو چند دنیو گرنجیا مازنده است. آه، همه زمان ده گرنجی سر باران آواه. بعض جیانواینا سر چند دنیوانه بی. اگر دوباره کار رمیلی بدن رمیل پتر پیوستی آب آواهی، چون کیزی آفریده شد قاره پیوستی آب گرک آف دانهای حتی کس کاتیابه شیم باد. اهمیم اولنا اف چند هد کر ال هند به هیزبین وصفة وأنا كذب عاد عادني الأولى أنكو عاد عولي كعاد دقيق قومي صالح بفهم بسلافة صالح لبن بادي بسلافة لابن أمد بحسي وجهك دمير رب العالمين سوات النجم داد بجتن وأنه أهلك عادني الأولى يا باشكال بجتن ثامود ثم ثامود قومي صالح بفهم بب صالح لبن بادي بسلافة عادني الأولى قومي هودي بسلافة لبن إيه كمين ملات بشتي نوح عليه السلام عبادات الصنمكي اف من والى عاد و عاد اخاهم صالح اخاهم هدى قبل عالم دم قرانا في بي لوزل بيشتن دم ما بو ادي بريوانا هدى فركري ايش برتشي تشكي وانا عبادات سلاماكر صنم اف صنمات اف انا عباداتا ونا كرين ا نابدوانت صد صمود هرا اف صنمتها صنمت بن بنلدفونا وانا خبوبان صنمت خبو جامد عبادة فان كر. رب العالمين بحس ورنة كتبجوها كرو إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بستطن رب العالمين بحثة كتبت بشتين قوم نوح بصلاف لفن رب العالمين هن كرن جايقر و عردي أنكو اوانا كنترول عردي كر اوانا افشيانت مظن هابين كو عردي بغيرة بفن ساركيش عردي مظنة زمان اخوة او بين قومي عاديكو قوم هود بغمره من الصباح ليمان مش نوحي اش بينا كان ما بيش نوحي هين جرنج نشنت عرديده عشان ذهب له بالروه بتن ابي شنده رب العالمين ده ترخام بكن ده رب العالمين بردوامية ابتدت ورب العالمين وزادكم في الخلق بسطه رب العالمين هيكل حجمه ومظله بلندو ضخمه تشيكري اه من ايه من رب العالمين ده يومه كيشه وصخه شكلها أما الفلسطينيين في المنطقة، فلسطينيين في المنطقة، وفي المنطقة، كانوا يستخدمون أي شخص في المنطقة، وكانوا يستخدمون أي شخص في المنطقة، وكانوا يستخدمون أي شخص في المنطقة، وكانوا يستخدمون أي شخص في المنطقة، وكانوا يستخدمون اه خور نو و خور نمال البر هردو كباكر يجي و احتمال الجان البر هردو كواك بس إيك شو إنه أشخاص صنف إيك هو صنف كي هو "إن شجرة رب العالمين يا إيش برهندي فجأة أف دهنا رب العالميني إيش جانية "إن إيش هيزي بجرا إيش لوازيه بجرا أم أشخاص الخان بكم بوخزمات رب العالمين رب العالمين صرت شجرة بلا أشخاص كش انكسك بيشتن بيشتني والله ياس هنده هنده بهزة من هنده جانم بيجانيت جانيت في مصلحة ده خاطر جاود يا خاد ترخان كمو وأزدي ويك مياد ليه ماشته ويا حزم السرحة بتنه نه هرده رب العالمين يدعي رب العالمين هردد هلكيب شوازه كتاقه كري اف ملتهججي بهزه وبلندية وبقوته امتحانة كير بله باعونا خال برناجر وكفر رب العالمين إينات وعباده صدي وصامود هراي كلام أنا سير صنميت وانا بني عليه السلام وكمي في حنبالدش بالي خال عليه السلام أو غير حنبال دعوة وانا كده بوشيت اشتى. رب العالمين حمديه دسبيك الدعوة قومي وانا بو اقتا بارسيه بندات رب العالمين ابتني بشريكو بهبل وإلى عاد أخاهم هودا رب العالمين قرآن ب وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما لكم من اله غيره افلا تتقون اي ملته من العاد مش مابو عادي ابراهيم انا هود فركوش ملته وانا, وانا, وانا بي ايش بنعملت وانا موقيل بيش دايما بنبر ايش بنعملت موقيل بداخلك نغوت با او دعوا بيبرات يدك الداخه موقيل بك تخاف سلم ما بيخطئ خش بنعملت موقيل بيقى بي تشينك بي بي طبعا دفر بالعالمي فرقوش دهينينتنا بين الموقيلي وفقيلي ده بس ما بزجي ترجبي ما بزجي اوى رب العالمين دفيق قومي وانا يشري دلكاتي ايك ايه اهل الدنيا ومصلحتك شوما بيغمرت خديجة اهل مصلحتنا مش هندي اش ما قيل يطوانا بي. بي دا بيغمر افريكتن دا نغود با تو بيغمراتي يتكذا تخبسر ما مخيب خبسر كاتيبي. كتيبي خو بنمو قلبي خو دا صلات اجل وكونا با يا ويت في جاي دبس كابتن بل او خشي وناز عمتا حميت هلاته تهات نفتر خانه كينبو خدمه رب العالمين وفقير جارد كاتنيف يعني صفات بيغمر فقير جارد كاتنيف یذن کس دعوای چندین اگر ببر جوان دیادنی دي هایه، ایله بر جوان دیا خودیاب آخرتیش برند، رب العالمینی داعیمن پیغمبرش بنامالد موقیل راد کردند، اشبر دبشن کنترل قانون خوب کنم دبشن، دعوی دیالوان بکن، و دبشن بچنده حمیم مالا, در مالا و درجه حمیم مالا بقطر دعوی جل حمیم بکند، و بچنده اینکه وی قومی جی نبته يا ربي ما هزرنا ما هزر ناجر على ما هزر كذا فا كسر كذا بتخاب نأ رب العالمين يشوف أنا فريكر واق وانا وبركوجش جلك شو أنا ببلن تروش شيء ترشي ده ألف حاجتها بونا نمين تلد افتراب العالميني هو هو بIGHنباري صلاة لابن شو قل في القومية وخير هين عبادة فنصنا ما تكل هذا كش صنامن يخابو كم من عبادة خديا بيشريكو بها فالمكان الله سبحانه وتعالى بيشريكو بها فالمكان برو أنا دا في كنه. دا إبراهيم رب العالمين. حرص وقت آية تج بينه كذا ما بحسيهن ذيكلي. كهودي عليه السلام قلت أنا أشبيرنا كن. كأف آه نعمات رب العالمين قالوا كين هن دب قوات شكلين. بس نوحي وحي. هنا بين خليفة عردي. هنا بين جيشين. عدي سرو سروك وسركش والسرور الجهاد هنا. رب العالمين هن بهزية شكلين. أفهم ناز نعمات هن قالوا كين عبادة رب العالمين يمكن، وخبه خدي بتنب جامينا، أفس فايدة ما تهش فييد اجل وتزرر ليج الوناكن، أجعلهن ون عبادته وناكن، أكين عبادته وناج يمكن فييد الوناكن، وين عبادته خدي هيني أوى، أوى بيشركو بهوال أبنا هر كفر رب العالمين إنط، هودي عليه السلام رهيك جديد قال وأنا بكر إنط قطيع قوم من، من كش ونافتا. أثناء هاتما الدعوة ساركيشية شوات كامو أثناء هاتما الدعوة بيشواتية شوات كامو نامن شتشددت بس ورن عبادتها خذها لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون؟ ألمان زيت خناكن متششوه جينابتن نامن بوالا شوات فين نامن بلاو بوست شوات فين نامن كوتش كوتالار شوات نامتششوه نفي الأكجار بس مادفيتن بين بالعبادة خوذي بيكن اجري مسر رب العالمين انما اجري ان اجري الا على الذي فطرني اجري مسر رب العالمين ابي اس كريم ابي اس دايم تيند دي بيروانا كي امداين تيند بيروانا الا وان نخير تيند بيروانا كو خوذي امداين شنا داني امداين همي ركد بير إناننا بلي با قومي بهار ماجي حاشكتر لتتن هور عليه السلام بله خودتي خجره اف ملته حزوانل چديت طبعا ابيك شركه گالگنا گينگا مربش دعوي ورب العالميني بطريقه رب العالميني حرصه بشد شوك كنترول وان كسابكه او كسيل بندستيتا كوفرا لسرتت وان باورده بك حيالتيا غارزبرزانه كسكه تمن مستي وان حتى دومهكي ديتن تبريكي وصوبه تشي توبزاني خوچ ديتن ابي وي تو بشي اوي بها بكي رب العالمين دقائي تقول انا بلوزة زاري الهودة عليه السلام دامان دقال وانا يا قوم يستغفروا ربكم ثم توبوا اليه اي ملة امن استغفر اش توبابكن توببكا دا داخوزة جنها بورينا قلناها رب العالميني بكن او بلا فيفا بزفرا دي بوات شكتا انا قابده ملت ملتجي بورانية، شنكي مل مالتي بيا بانا، بيو سيونب، او بيا بانا بيت اوف ذا ني داكاسكا شيمت، شنكي اردي رمل بيتين جالك اوي ذاك خوتن. هاوسة ملتا كيب هازيا، تو تو يا حش أتدري أن توجه زاوية ترقان كي بوخدمته دعوة رب العالمين خدمة حقيقية خدمة باشية خدمة قنجة هاد الشيء كهذا ما عدد الشيء كهذا ما مهما كما بس او الدف بيجت العالمين العالمين يرسل السماء عليكم مدرارة هذا وانا دي هزان اب قوات لئتن ودي دهاتوانا برتلئتن جانا وانا وقت بين دهاتوانا سركي دراماته قوات يعني بوابين خالن ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولو مجرمين بجدًا أتجال فيشاندي دهه جزء كده تجال تجال هيزاوا. أنكو هين ده فيستدللي إنش بعدين وياه. جل جل كسركينه. كون تقول لدنيا جل جل جل جل في قصة وديبورانا قد جوار بونابارنتن بعينات جوار كار تيكدانه بغيت خزامه بارانا كتر او غلك ابو بركات الجد كتر بركات هر وصه هيس زلهيزي ولاشكري كنترول الدنيوه هاد كادن عفا سنه مروه من الدنياي دا كفن ده راه حتى نولك ييب هيس كنترول الدنيوه هاد باش بتيان خرابطن اما يباش افي هيد ترخانت كادن خدمته أه. رب العالمين <تصفيق> و دعوة و بندية و دائماً و خرابات تدان و فسادات تحضر و كنترولات و حظ و فيارات كتن ولكن بعد ذلك رب العالمين برقاوت بغن بل صلاف ابن يوانه شجار كتن و قواتها اهي بس ان بزن قواتها ببن بل رب العالمين چنينه لكي هنا آبه خزنت كن حتى بشن ادارة خوابه ولكن بعد رب العالمين بوا آبه بوران بورين كو حشكا صاليب سر ودناتن و هكذا حشكا صالي بسر ودهات هنده لاوازيبا رب العالمين دي واب هايزي اخدن شلعاني لاشكري و هايزا كلواشيبا و مروبت واده زيدا كتنو وزورياتا واده زيدا كتنو ديواتي عيال كتنو هكذا هاتو عيال جي كيم بيا اوج رب العالمين دي ندا سكاسا كدها اگر عيال جي نما افا كيم بچي كاو ويهابي بچي كاو حاطه دوما هيك افا ده چلب الملتية هادي هادي ملت مازين د أما اگر رب العالمين بجدا وانا بدن، بارام بوان بارام شر الله ابوي بحس كتن، او تير عيال بيو هلأ كل وانا شيب خانه وبخانه ديت ده دي حس كتن ده شليتن دنيا حملي كتن دسته وانا ده، بلي بمر العالمين العالميني، اوى ايه هذي ترخان بكن وتعور رب العالميني، نازيد تر طاغوت ببنو وبشن بكيف اخابي كتن، شين جرب العالمين يسال زالهود بيعن بيسلاه لب بجد وانا استغفر بكن والخديت ضر، زنات بيجن. دانا كنا استغفركم رب جل استغفرك وتستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا ربي أستأخذ اللي بيجينا قلناه اجت كم وأستوبت كم وبارت بعد زبرم بيجت هركس كي جل استغفرك وتوبك كذا رب العالمين ديوان نعمة أتجليج كذا رب العالمين ديوان نعمة أتجليج كذا بيجمل ما عليه الصلاة والسلام أتبيج كذا أسرج سجارة استغفاراتكم و توباتكم أفضل بغمباري خودية بأزوته اذا إذن فهل السرما عنبر دوام استغفار ربكم و توباتكم و الخودية بصفرها جو بارشي شنكي استغفار و توباتكم ونحن نحن روح يتغافرينتن تورا بنا رب العالمين دين دخاري و العالمين تآيات القرآن بيروزة بيشتن او من لتنائد عذاب داني او ملتي لتي استغفاراتكم يعني اجل ملتهاذ أذاب دار نجيت تمر ربعك يستغفرت أمر البشيت كيو نهيه شخابيتك كيو هذا مرجل جال استغفره نهمه تب شخابيتك فرات شكر ربجي ولا يستغفرك ومشول بكزينينه نعم مرجل تو أمر خلك كيو بشيت كيو نهيه وأنا شخابيتك أتجال فيش هذه تمر ربعك يستغفرت كيو توبت كيو أجر ملتهاذ لا جيت شراب العالمين دتقبر تالك أفسه نت العالمين يا بيشك تجومان السربيش هند نبتن أفس من هجر بالعالمين يا أتجال الدنيا هذا تجال حميم فهذا اللي سرنا روجانا لا كاسنا بس ما بروجنا روجانا بخابك منهج بخابك ريباس كيم ترش صجرا نبيج استغفر الله العظيم وأتوب إليه كيم ترش صجرا بوي كيم ترش صجرا احتمالات بيبقى بغير ما يجي بس كم ترش لانك العالمين يقول نهدي حميقة فراندبين وأول سال سال هند رستجرا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأزتو يقول نهدي مال والله العظيم ما إذا الا ان باشيمان ياخذ يارب العالمين يصير يقول لنا اشبر العالمين ده ده الامر من ولكن هناك معجزات أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن أن هناك هناك بجنة كان يقول: عليه السلام في نفسي صحباتي يقول: حتى نعمل بلادنا، أبداً. باش يقول: نحن نعمل بلادنا، يقول: خدا واندتما أوه تدجيو أنا آخري أوه تبرمش بندات يا ورد ودجر يبو خداي كدي عم نزاك يا بجد عوانا كارتكانال تكيري تو الدين كيو تويبقى أقل كيري اما برسوا قوم هودي بي صلاة قبل بو هودي الصلاة قبل من جود وانا جودي واللهي اس خاب خديش فيت بارزم اوه هيندر سر وبشهد اياه رب العالميني وأن يكون هناك أيضاً أن الله سبحانه وتعالى يكون هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك أيضاً أن هناك سر أن أن هناك هناك أيضاً أن أن هناك واجي تقرب العالمين ما اجا واش شاي نناقش شيك مزيان كيب جاهين المن معناوي هين فيسترن بليبو هينشين شابك. هل وصى هودي عليه السلام او هش شارك نشرشتي هذا بيومه خدي هوندوة من بيومه خدي هوندوة واسوا هش كمش مش سزاير رب وكي او عذاب سر قوم وحيده عليه السلام. راشيد آية قدير يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هذا شو ترسل سزايروجك هذا جوار ما لديه هر إيماني نعينتن شو قلتنه؟ فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قوم نوحي عليه السلام قلتن يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا تقل أدريشكر أول نجو قلت كجميبك أو تتكارك أو شد اشتديب سلم هذا بلا بيتا أول نجعينا نقول هدي عليه السلام ولكن هذا هو السلام هودي عليه السلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام العالمين سلام يا سلام يا سلام يا العالمين يا سلام دمر سلام يا سلام يا سلام يا سلام هودي عليه السلام سلام يا سلام يا سلام يا بردوام يا سلام يا سلام يا سلام يا ليس يا تشتيرات كثيراً و بار هالجرنو و بار سفكاتيه واتكن عف هزا حمي كيدا و رب العالميني كي افزوريات حميدة ومن و رب العالميني عف باغو بيستانيتها كيدا نوا بلخاب دي عمل دم هيك دياركين كجب سريوانا هات كانت قاومة كارب العالمين بشتي وانا حمي باهو بيستان و بشتي انجي حميك بيابان وحتى حطانو بيابان حطانو كاج عربستان حمي بيا بنا، شو أوجهك تينها بدن الزاوية كي أو جه نجه هلاقة قومك كي، نجه عذابنا قومك كي، أو جهة قوم تدهازين عذابنا حمي بيا بنا حشكا، ناقله نكذب كذي ليشينه بدن؟ أبا حمي شو تجده؟ أبا حمي سزا طالب العالمين يا رب العالمين بيا بنا بتكذب كذي، أفنع ما تتجد تكذي، أنت بوش إربا رب العالمين ناك، بوش الخدين أظفري، وهكذا. أنا أقول لك أن المشكلة في العالم كلها، أنا لك أن المشكلة في العالم كلها، أنا أقول أن المشكلة في العالم كلها، أنا أقول لك في في ما والله رب العالمين قال لك دولة دولت مخرب خراب كرين سببي بيراوشتي غوانا سببي بير بنا حرامي اشكرا كرين نهى والله هانوكا دولتك يا دولت ما هي ابا سايتشات صالانيات نوالتب عزابو سزاي شهري ابكشتني وبدر بدريه هاشا فاحشو حرامو وكالت خراب ببي تشتاي كي اشكرا لكن يقول لك أن أي طابور يحمل أو يحمل أو يحمل أو يحمل أو يحمل أو يحمل أو فلان چنکی سنت رب العالمین اتناف مخلوقات ویلا ابا با بندی پرای توبه وأستغفار بشارتنا بشارت نوان گنهت برینو که انجام دای دانه بت رخواش کرک بو هندک او حتا فاحشه گونه بین بربل افکنه قمر هر عذاب اگر کجا چ عذاب بلا بسمدادت هودی علی السلام گوت قلت چ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس شدد رب العالمين رب العالمين بيساتي وَغَضَبُوا الترابين أفسر ودائنات خلاص ابدا ما هي كذا بيج عذاب بس روانهات عذاب شد بس رواندهات قَوْمِ هُوْدِي عليه السلام كو ادبي ملتيوي شكرا اوان اشكالي يكبسرونه هات هات. هات ده هاتشكي جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى بي، جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى جلى وات، جلى جلى ريح فيها عذاب ألم بايك الدجوار عذابك الدجوارة رب العالمين أوع أولئينا في وانا الصورة تكتير رب العالمين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية رب العالمين بيشتن القومي عادي كو قومي هود بيعمل بيسنفلي من رب العالمين باي كي الدجوار يبدأ عندودور صار صار بيت جلق عندودور هواي جدتا وقلق الدجوار وبر الدوام وبر الدوام التشاندي ده اتحفت شابه هشت روجا ده اذ باي هالدين اللي تدا هم مش نادر بس خانيت وانا حلال بجد الوشيد ونا، وياك كشوى قرمك دار قصبته ببري بكهف بقلب بلوغ ببتين ببت كفن بس هيك ليل ونا. هات. رب العالمين هدري من بس لف لمن وأوتش هند فقير وجالق لجل إيمان إنات قرتال كنشنا ويدي ويدح ميسزاً وعذاب دام سبب كدهشتي سببي كفر وانا وبأمري وانا الدار رب العالمين ده وعبادته وانا صنمه وهذا خطر خانت كريم بظلم وزور داريه وتعدى خلقك يكن دو ما هدا بين ام دوام ايمان رب العالمين يكن اش غير رب العالمين فارسن توكلا ما بس سر رب العالمين بت ام بسج خد بترسن ام شرس خطر استنى لجبر رب العالمين نجبر عبدا أمش دستي عبد الله رصق خناتر سن، أمش دستي عبد الله أجلاء خناتر سن، أمش دستي عبد الله شرنيسي ما دام أمر ديار خودنا، عمدي طبعاً بلاك هس نبشت والله ما أسئم ان دام خلاص نأ أتجال إيمان التقوى وعمل الصالح دفدا، وإن يتك صافي، أمد عوي براب العالمين بكن ببرامبل، شايف منا الدعوى هندبنا، ولا اسمروفيكي بان خازم، اسمروفيكي ملام، أسمر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 خل كده جرنج وجلكنا كده بلى دم أمريكا وأوروبا وفرنسا ويدي ويدي جرمت كنشو خذيب والله العظيم وبالله الكريم هرك ساكن بيشل خبط كفر جرم كي رب العالمين أو يجد كفره تلاق بلي بلا إيمان لا وازبا بلا أهل إيمان لا وازبا بلا مسلمان برتوازبا محاولات كهرب هرتواز يبدأ إيه محاولات توبة أو كسة أو كسة ببعضن سرقة ملتي وو Chavez و... و... خلك يا كليه بمسلمانه بدات ايه ؟ ظلمي يبيش توانية ظلمي بكتن يد يل ظلمي بكتن يبيش كاسنينا شوام بيتوا ارض زانت ظالم وحق محقق والله رب العالمين دي انتقاميه كتئن شو خدي بترفع تيجي شو مجبري مفا وو زورداري ودنيا وحمي بوانا بداتن وتيجي يل وانا الاخره تبيسي زاداني يعني هذا شق عقليتها ام جل جل كشياربن اشبه شاندي و ام نرمو جامل بنت قل مروفة تقول لقل نحكار ام دائما نصيحة الوناتك دماغيك دي بيجن ام قلعي لك الشيار بن اش صفتات كافرة كو خمازن كرنو ظلمة اش خودت خواسن رب العالمين ما ثابت بكت وما بالزة امين والحمد لله رب <تصفيق> العالمين